Люди приходили з пляшками з бензину, вони той танк бачили тільки по телевізору. За словами Вадима Кривоклуба, будучи військовим пенсіонером, на війну пішов добровольцем у 2014 році. Чоловік каже, 25 лютого 2022 року був призначений командиром 19-го окремого стрілецького батальйону. Мене запросили 24 числа вечором організовувати батальйон хмельничан тут на місці. І з 25 лютого я був відданий наказом як командир батальйону. За словами Вадима Кривоклуба, у перший день повномасштабного вторгнення записатися до батальйону пройшло тисячу добровольців. 19-й стрілковий батальйон він почав організовуватися з 25 лютого прошлого року. Кинули тоді в месенджері, що в театрі Петровського, і люди почали приходити. Саме молодшим був 19 років. Ні, проходили молодші, приходили 17-18 самому старшому. 57. Багато ті, які навіть не розуміли, що таке війна. Наприклад, в підрозділі там, переважний відсоток, вони взагалі не служивші. А так, як вже ворог майже був вже під Житомиром, треба було приймати рішення, як ми будемо воювати. За один день, до тисячі. Але ми спілкувалися з людьми, хто підходить, хто не підходить, бо і за станом здоров'я, і по психологічному стану до 700 чоловік ми відібрали. З тисячі до 700 Вадим Кривоклуб говорить, у багатьох, хто записувався до батальйону, не було розуміння того, що відбувається. Багато думали, що буде я в Києві, отримую зброю, я пішов додому, я буду захищати тільки проспект міра і далі я не піду. Думали, що це закінчиться там, за пару днів, ми всіх переможемо. Такого не, бути зразу не могли. Ну, тут трошки люди не розуміли. Перше бойове хрещення батальйон пройшов у квітні місяці у Харківській області, розповідає Вадим Кривоклуб. Це в один із районних центрів Люботи. Це тоді вже почуло, що це да, дійсно, от коли попали під перший обстріл. В екстремальних умовах воно відкривається, хто й по життю. Навіть ніколи не подумав, що молодий хлопець, ну, дійсно ну, воїн, да, 21 рік. Бізнесмени, які пішли служити, навіть ніколи, чесно кажучи, не подумав, що от вони будуть такі. Що ну, від природи йому дано, от просто від природи. Він бере винтовку, стріляє на, там, на 500 метрів і потрапляє. За словами Вадима Кривоклуба, в останній він приймав участь у бойових діях у липні 2022 року на Харківському напрямку. Чоловік знятий з військового обліку як інвалід війни другої групи. Нині 19-й окремий стрілецький батальйон воює у Луганській та Донецькій областях. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.